Min textproduktionjonne dagjr i en nettläser. Da kan det være int for du slektikker og ha en stavekontroll. Netläser Chrome har innebyggt stavkontroll som men sska nu visa hvor de du aktiver og elke riktig språk. Jeg går opp på disse tre prikkenne oppet der højere i nettlässer. Går med og trycker på instillinger. Da kommer jag opp på denn siden som har er mange forjelllle instillinger. Men jeg skal bort til venstre og velge det alternativet som heter avansert. Så velger jeg det første valget, nemlig språk. Da kommer jag opp, och så får jag vite vilket språk som er aktivert. Det kan på en måte se ut som om norsk er aktivert här, men det er egentlig bara engelsk og USA-engelsk som har aktivert oss mig. Jeg kan også aktivere en bedre stavekontroll. Det må jeg innrømme at jeg ikke har prøvd den nå, men den bør absolut prøves ut. Så det du skal gjøre, det er at du trykker på pil nedover på språk, og så eh, trykker du på legg til språk. Du vill da få en lang rekke av språk nedover. Og som du ser här så kan du aktivere både norsk bokmål og nynorsk hvis du ønsker det. Jeg velger bokmål og trykker legg til. Hvis vi nå ser nedover på skjermen, så kan vi se här at vi har muligheten for å aktivere stavekontrollene. Så nå trykker jeg på här og så aktiverer jeg norsk bokmål som stavekontroll. Innstillingen lager sig automatisk, og så går du ut i hvem som helst nettleser programvaret og skriver en text. Og som i Word så får du røde streker under de orda som er feilstavet. Da handlar det om å høyreklikke och se om noen av de forslagene som kommer upp er riktig. Så man høyreklikker och får opp eh, det forhåpentligvis riktige alternativet på riktig stavemåte. Så lenge du befinner deg over en tekstrute, sånn som innsetningspunktet mitt gjør nå, kan du alltid høyreklikke og velge stavekontroll. Da kan du velge å gå over til den mer avanserte stavekontrollen, men du kan også velge å bytte språk. Og du har også en mulighet å velge alle språkene dine, og da oppdager nettleseren selv vilket språk du skriver på etter du har fullført en hel setning på det språket.